Tur uș prietenos du-me Vladimir, Vladimir că transferem alcool, fiindcă doar alcool spirit, toată lumea mă iubește la școală sunt eminent doar engleza nu-mi place, am doar unul în carnet. Cine pe când toată ziua când joc m-am apucat, am mai mulți să eu înjur, altceva n-am învățat, viața mea e ce să gâu, șinurile le dau putere nu prea prea știu eu ce să trag, fiindcă joc din plăcere. Toată lumea am de kick și nu înțeleg de ce tot strică la mine. Eco. Când îmi cuprer armele și când mai arunc un flash, uneori mai roșe, dar nu foarte răutate, pe toată lumea iubesc. Eu rus pe B, facem rush pe B, baby for the win, strigă toate fanele, când am luat arma în mână, am văzut negru în fața, sunt un Rus bictios, nimeni nu rămâne în viață, <truz> un rus pe B, facem rush pe B, baby for the win, strigă toate fanele, când am luat arma în mână, am văzut negru în fața, sunt un Rus bictios, nimeni nu rămâne în viață, sunt prieten, mă îndeamnă să învăț să joc mai bine, dar mie chiar nu -mi pasă, ce credați despre mine, am mii de ore silver, în un sâmbeton, nu sunt pe tot, dar te lupta face, buc, cu haina nu te face om, când te prinzi, nală era maramirator, împlăcea să ciupă nici să lovești toate pune și frumoase până tot u nerva, raportați-l pentru grifiia și am luat vac. Eu rus pe facem rași pe b, binai intifor de win toate fanele, când am luat arma în mână a vazul negru în fata sunt un rus ambițios, nimeni nu rămâne în viață.